Shopping di Eco Gadget, murah setiap hari Dua, lima dan juga sepuluh Shopping di Eco Gadget, murah setiap hari Dua, lima dan sepuluh Jom shopping di ahli kelas Eco Gadget sekarang Hari-hari murah shopping.